Невдахами номер три я б назвав всю команду Ферері, тому що, враховуючи проблеми Хеммельтона, подвійну аварію двох лід... Одних із лідерів цього Гран-прі, проблеми Макларен в цій гонці, команда Ферері опинилася на шостому і десятому місці, коли здавалося, ось він шанс бути на подіумі. Що роблять з я не знаю, але новинки знову не спрацювали, і команда знаходиться у положенні, коли вона просто не знає, що робити з цим болідом, щоб він поїхав швидше. Другим невдахою цього гран-при я назвав би Чеко Переса. Безумовно, його помилка, хоча він вів дуже яскраву гонку до кінця, до останнього кола, але цією помилкою він все зруйнував, все перекреслив, і пенальті справедливе. Номер один вже зі старту Макс Чилтон, який не впорався з керуванням, врізався в напарника, вибув і себе, і напарника, і після того, як дістався боксів, сказав, що він мав мене бачити, він мав мене пропускати. Дивлячись на повтори, я не розумію, де мають бути очі у Жоржа що він побачив Макса Чілтона, його за нос і якось уник цього контакту. неправильна реакція Макса Чілтона. Одразу мінус в репутацію цього гонщика. Видеоскоп. Спортивне відео.